ازيك يا صديقي عامل ايه معلش انا غايب عليك بقالي كتير ولكني النهارده راجع لك بفيديو قوي جدا الفيديو ده او الخبر اللي انا هحكولك النهارده ناس كتيره شافته على السوشيال ميديا وناس كتيره سمعت عنه ومنهم اللي ما سمعش ومنهم اللي ما أرقش. الخبر ده هو توقف مركز الارض عن الدوران طبعا انت لو مش فاهم الموضوع قد ايه شاغل بال الناس وشاغلهم ليه اصلا هقول لك ان في خبرين اتقالوا عن الموضوع ده ايه هم بقى الخبرين دول ناس بتقول ان عدد ساعات اليوم هيتاثر بالموضوع ده معنى كده ان التوقيت هيختلف، وناس ثانيه بتقول ان الشمس ممكن تطلع من المغرب، فطبعا الكلام التاني اللي اتقال ده بيسبب رعب لناس كتيرة فيا ترى ايه الحكايه وايه اللي بيدور في الموضوع ده؟ ده اللي هنعرفه الفيديو ده. بص يا صديقي، الموضوع في البدايه انا هحاول احكولك بشكل مبسط، ان الموضوع ممكن تقول ان هو كبير شويه، لحد ما قراش في الموضوع او حد مش فاهم. طبعا انت عارفني انا صاحبك هبص عليه عليك المواضيع. بص يا سيدي الارض عباره عن مجموعه من القشر زي بالظبط البرتقاله، البرتقاله عباره عن قشره من بره ومن جوه الثمره، الارض بردو كده بس مكونه من عده طبقات يعني كذا قشره. هتيجي لك بالقشره اللي فوق خالص اللي احنا عايشين عليها. ودي بتتكون من عناصر كتيره جدا، منها الاكسجين واللي بيكون بنسبه 47% من الطبقه دي، كمان بيتكون من 27% من عنصر السيليكون و8% من عنصر الالمنيوم، و5% حديد و4% كلسيم، واحد من الناس اللي بتحب تفكر وتركز في كلامي والناس دي انا بحبها جدا، تقول لي انت قلت شويه عناصر القشره بتتكون منهم قلت الاكسجين وقلت الألمونيوم وقلت الحديد وقلت السيليكون طب فين باقي العناصر انا درست في على حسب دراستي ان في عناصر ثانيه قشره الارضيه تتكون منها هقول لك ايوه في الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم اللي هم بيشكلوا نسبه 2% من الطبقه دي وبالحقيقه صديقي الجدير بالذكر وانا بتكلم عن القشره الارضيه لازم اكلمك القشره الارضيه مقسمه لايه زي ما انت درست في المدرسه يا صديقي الصغير وزي ما انت ايها الكبير درست في جامعه لو انت كنت في جامعه ليها علاقه بالجيولوجيا الارض مقسمه لتسع صفائح تكتونيه رئيسيه في منهم كمان 12 صفيحه صغيره خليني اقول لك دول ايه لازمتهم هقول لك ان دول لزمتهم لما بييجوا يتحركوا طبعا انت هتقول يعني بيعملوا ايه لا لا لا, لا هقول لك لما بييجوا يتحركوا بيعملوا لك الزلازل والجبال، الجبال اللي هي اصلا بتحافظ على استقرار الارض. واحد من الناس الجميله اللي بتتفرج عليا مركز في كلامي، يقول لي طب انت قلت انها لما بتصطدم ببعضها ومش عارف ايه وقعدت تحكي بص، طب هيحصل ايه بقى يا عم احمد لو هي بعدت عن بعضها؟ اقول لك سهل يا صديقي المشاهد. بيحصل حاجه اسمها الاخاديد، تقول لي يعني الأخديد. هقول لك الاخاديد زي جدارين كده بعاد عن بعض وفي ما بينهم عمق، يعني خليني اصورها لك زي حمام السباحه. شفت انت حمام السباحه بيبقى عباره عن جدارين او لو هو مربع بيبقى اربع جدران ولكن فيه في النص فراغ علشان خاطر تقدر تملا فيه الميه والاشهر الى خديد دي هو اخدود جراند كانيون او الاخدود العظيم اللي موجود في اريزونا في امريكا بص ايها الفيلسوف المشاهد انا هتعمق بيك شويه كمان في المساله وهقول لك عن طبقات القشره الارضيه كمان وكمان هقول لك ان الارض مقسمه لطبقتين رئيسيتين ايه هم الطبقتين دول أول طبقة اللي هي القشرة المحيطية، واحد يقول لي القشرة المحيطية دي بتعمل إيه يعني؟ اصبر بس عليا أنا جاي في الكلام، بص يا سيدي، القشرة المحيطية دي هي الطبقة اللي بتمثل تلتين القشرة الأرضية، الطبقة دي بقى يا صديقي المشاهد عمقها 10 كيلومتر وبتتكون من الصخور البازلتية، طبعًا أنا يعني بحب إن أنا أروش عليك في المعلومات، شفت أنا بحب أروش عليك في المعلومات إزاي؟ ونيجي بقى للطبقة اللي أعمق منها شوية، عارف الطبقة العميقة كده هي الطبقة دي هي الطبقه القاريه الطبقه القاريه دي هي بتشكل تلت مساحه القشره الارضيه تلت ما انا شفت انا قلت لك الثانيه ثلتين وهم اتنين شوف بقى انت لو شاغل في الرياض يبقى هم اتنين وبقى ثلث يبقى عادي ثلث الطبقه القاريه ولكن الطبقه دي اعمق شويه تقول لي ازاي اعمق هقول لك لانه عمقها بيتراوح ما بين 35 ل 70 كيلو بص بقى يا صديقي هنخش بقى على الطبقه اللي بعدها على طول وهي اسمها طبقه الوشاح إيه طبقه الوشاح دي؟ بص طبقه الوشاح دي بتكون موجوده تحتهم ولكن هي عمقها اكبر منهم بكتير ودرجه حرارتها عاليه جدا وعلشان اثبت لك قد ايه الطبقه دي كبيره فالطبقه دي اسمها الطبقه الوسطى اللي موجوده ما بين القشره الارضيه واللب اللي هو عمق الكره الارضيه اللي جوه ده حاجه كده مولعه نار احكي لك عنها لما اكمل معايا الفيديو المهم ان الطبقه دي بتمثل 84% من حجم الكره الارضيه. انت متخيل معايا؟ وانت سالت نفسك وعارف انك بتسال نفسك وتقول لي هو ليه بيقول انها 84% من حجم الكره الارضيه؟ هقول لك لان يا صديقي الطبقه دي سمكها طبعا هخيل ان يعني الناس اللي مش حارف يعني عارفه يعني ايه السمك، خلي من تحت خالص. بص عارف لما تجيب ورقه من الجنب كده ده السمك بتاعها اللي هو بيتقاس بالملي. فرسمت الطبقة دي بقى 29000 كيلو، اسحب بقى خيالك براحتك، ولكن لما انا جيت كلمتك عن درجة الحرارة وقلت درجة الحرارة كبيرة جدا وقعدت اعمل لك كده، بص يا سيدي درجة الحرارة في الطبقة دي مقسمة لجزئين، ما هي بقى ما هي انا قلت لك انها الطبقة الوسطى فما بين اللوب وما بين القشرة، يعني انت لو نازل من القشرة الأرضية ولمست الطبقة دي، يبقى انت كده في درجة حرارة 1000 درجة مئوية، ولكن لو حبيت انك تنزل تحت شوية، هنتخيل يعني طبعا انك هتنزل لتحت. تنزل لتحت شويه وتوصل للمسافه اللي ما بينها وما بين اللب، فدرجه الحراره تحت 3700 درجه مئويه، انا عايزك وانت بتسمع الفيديو وتتخيل الكلام ده وتشوف عظمه خلق ربنا سبحانه وتعالى، متخيل انك قاعد فوق قشره ارضيه وتحت القشره دي في طبقات ثانيه والطبقات دي بتكون جبال وبتكون اخاديد وبتكون صدوع وبتعمل تصدعات في الارض وانت عايش فوق سطح الارض مش حصل لك اي حاجه ومش حاسس بدرجه الحراره المهوله اللي موجوده تحت سطح الارض دي أه الحقيقه جاك بمفاجاه مش عارف بقى انت هتصدقها ولا لا بس انا هشرحها لك واعملها عليا الكوره الكبيره اللي هي اسمها لب الارض اللي احنا عمالين نحكي عنها من الصبح ونقول اصلا الفيديو ده عشان خاطرها انا تدرجت بيك لحد ما وصلت لهنا يعني شفت انا خططي ذكيه جدا الطبقه دي عباره عن كوره حديد ضخمه جدا ودرجه حرارتها مرتفعه جدا ودرجه ما لو جيت اكلمك عن درجه حرارتها هقولك لك انها تكاد تكون اعلى من درجه حراره الشمس يلا بقى خد المفاجاه آه يلا انا عمال اضحي بقى واجيب لك مفاجات ودي مفاجاه بقى اللي مكمل الفيديو معايا الاخر نخش بقى على المشكله الرئيسيه اللي احنا عمالين بنتكلم في ده كله عنها خلاص قول لي ايه اللي حصل انا عايز اعرف هقول لك تعالي لكن قبل ما اشرح لك المشكلة لازم اقول لك على نقطة جوهرية ان دوران الكرة دي بيأثر بشكل كبير جدا على كوكبنا يعني لو دوران الكرة ده تأثر الكوكب اكيد هيتاثر علشان تعرف تأثير الكرة دي على كوكبنا في أنهي نقطة بالذات فاقول لك ان دوران الكرة دي ممكن يأثر على طول او قصر اليوم يعني ممكن يخلي مثلا اليوم 29 ساعة وممكن برضو يخلي اليوم 15 ساعة مفيش مشكلة، يعني لو الكرة دي حصل فيها مشكلة أو حصلت حاجة تأثر على دوران الكرة دي، فالكوكب كله في مشكلة. كمان خليني أقول لك على حاجة مهمة جدًا، إن كمان الطبقة دي زي ما بتأثر على مدة اليوم سواء بطوله أو قصره، كمان هي بتأثر على درجة حرارة الأرض. أنا اه لك انك مش حاسس بالدرجه العليا دي او مش حاسس بكم الحراره ده، لكن اكيد كم الحراره ده لو علي ممكن ياثر عليك لان القشره الارضيه بتطلع حراره، فكمان لو درجه حراره الكره دي اتاثرت او حصل لها اي حاجه فده كمان ممكن ياثر على مناخ الكوكب. المشكله بدات في 2009 لما الارض بدا الدوران بتاعها يبطئ لحد ما وقف دوران الارض الارض وقفت. دوران الارض وقف في 2009 وكان ده استعداد لدوران الارض في الاتجاه المعاكس يعني بدل ما الارض بتدور كده ممكن تدور كده اللي هو من الشرق للغرب ممكن تدور من الغرب للشرق طبعا ده هيتسبب في مشاكل كبيرة جدا وطبعا الكلام ده قالوا مجموعة من العلماء الصينيين عن طريق ان هم عملوا مجموعة من الابحاث معقدة جدا من خلال الزلازل بتاعة الارض وقدروا يطلعوا بالنتيجه دي وتحديدا اشتغلوا في الابحاث دي على موجات الزلازل انا عايز افاجئك بموضوع خطير جدا بس عشان خاطري عشان خاطري بالله عليك اوعى تقلب الفيديو او اوعى تخرج من الفيديو بص هقول بعد كل الكلام اللي انا هتديه لك ده علشان خاطر تفهم الموضوع طلع كله في الاخر طبيعي هو طبيعي ان الارض تغير اتجاه دورانها الكلام ده بيحصل كل 70 سنه وهيحصل تاني وحصل زمان وهيفضل يحصل علشان كده بنلاحظ ان في ظواهر غريبه بتحصل في الارض، زي هجره الحيوانات، زي البراكين، زي الزلازل، زي الحاجات الكتيره اللي احنا بنشوفها، ما احنا عرفنا خلاص ان اي تغيير هيحصل في اللب الداخلي للارض هيأثر على كل اللي حواليه، ليه؟ لان انا المركز، انا لو اتغيرت كل اللي حواليا يتغيروا، شكرا لانك وصلت لهذا الوقت من الفيديو، لانك سمعت كل, كل كلامي واحترمته انا كمان بحترمك لانك وصلت لهذا القدر وانك عايز تتعلم وانك عايز تفهم اتمنى ليك يوم سعيد من في الاخر تشترك في القناه وتفعل زر اللايك ويا ريت بقى تشير الفيديو بتاعي لو هو عجبك كمان لو انت موجود على اي منصه انا بنشر عليها الفيديوهات بتاعتي يا تعمل اي حاجه تفيدني وتكتب لي كومنت حلو وتقول لي في رايك لان ده هيفيدني جدا سلام